На якому рівні відносно підвіконня краще встановлювати радіатори? Е, немає от прямо сказати так, що от нормується тільки так і не як, але є все ж таки рекомендації. Рекомендація це, це відстань біля 10 см. В житті дійсно іноді буває так, що радіатор встановлюється з порушенням. І ось тут давайте про вибір в нас є підвиконя е, місце встановки радіатору тобто наприклад радіатор 40-ка 400 мм, а загально розмір в нас наприклад тут буде 550 так от як його встановити я вам можу дати рекомендацію якщо ви не можете витримати вот е, е, рекомендації 100 мм ось тут і 100 мм ось тут то я вам все ж таки порекомендую пожертвувати низу ось цією цифрою чому тому що радіатор він Зазвичай тут у горячіше, тут трошки прохолодніше, тут ще прохолодніше. Але він може підхопити повітря із цієї відмітки із з цієї відмітки. А вот для того, щоб гаряче повітря мало більш вільний вихід, йому треба більше місця над підвіконням, зрозуміло. Тому якщо ви не можете витримати 10 см знизу, 10 см зверху, то хоча б постарайтеся витримати та що вище, для того, щоб повітря е, е, краще виходило, тому що навіть із-за цього виступаючого підвиконня е, радіатор вже втрачає 30% ефективності. Ну і потім ви ж можете зробити як? Перейти, наприклад, з сараковки на тридцятку, тобто зробити радіатор нижче, але, але довшим, або вибрати моделі, де більше ребер для того, щоб тепловіддача була на тому ж рівні, як і в проекції. Зараз є різні радіатори, різні производители, тому вибір є. Ну, зараз війна, то, може, і не такий багатий вибір, але до війни вибір був дуже-дуже Великі. Тому можна піти і таким шляхом, тобто зменшити висоту радіатору, збільшивши його довжину, якщо є така можливість. Або зробити замість одного два радіатори, наприклад. Це теж може бути.